Είμαι η Τζο και καλώ ήρθατε ξανά στο μικροκαναλάκι μου. Λοιπόν, το ξέρω, έχω χαθεί τι τελευταίε μέρε, αλλά το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Θέλω να σα πω ότι τον τελευταίο καιρό είχα πάρα πολύ τρέξο με τη δουλειά. Νίκιασα και σπίτι εδώ που βρίσκομαι, οπότε ήταν όλα λίγο στον αέρα. Γι' αυτό και δεν έκανα βιντεάκι γιατί δεν προλάβανα κιόλα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε το οτιδήποτε, να σα θυμίσω ότι εδώ κάτω κάπου γράφει εγγραφή. Να το πατήσετε, να πατήσετε και το καμπανάκι να σα έρχονται ειδοποιήσει, να μου κάνετε like και να μου γράφετε από κάτω τα σχόλιά σα. Παιδιά, αυτό βοηθάει και θα σα ευχαριστήσω πάρα πολύ να το κάνετε και ευχαριστώ όσου το κάνουν μέχρι τώρα. Λοιπόν, όπω είδατε και στον τίτλο, μου έχει έρθει πια δεματάκι από την Golden Rose και την ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Είναι τιμή μου. Σα δείχνω αυτή τη στιγμή τα προϊόντα τη. Ε, μου έχουν στείλει ένα για το καθένα για το πρόσωπό μου, θα σας τα δείξω πρώτα λοιπόν μου έχουν στείλει αυτή τη φοβερή παλέτα είναι αυτή εδώ και είναι η City Style έτσι γράφει ε, και από χρώσή της είναι 0.1 Warm Nude είναι πάρα πολύ ωραία και θα σας πω έχει 3, 6, 9 σκιέ, όπως βλέπετε εδώ και έχει μετά ρουζ έχει για ε, contouring και έχει και highlighter Παιδιά, Βλέπετε, είναι φοβερή. Θα τη δοκιμάσουμε κι όλα. Λοιπόν, η συσκευασία είναι δυνατή. Να πω αυτό: Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ, γιατί έχουν βάλει και το λογότυπο του εδώ, και είναι πάρα πολύ διακριτικό. Είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, το επόμενο που μου στείλανε είναι αυτό εδώ. Είναι ε, Matte Lip Kit, είναι μαζί ε, μολύβι και κραγιόν. Θα σα τα δείξω. Είναι αυτά εδώ. Είναι πάρα πολύ ευρώ Αυτή είναι το 16. Δεν ξέρω αν φαίνεται το νομεράκι. Δεν κάνει focus. Δεν κάνει focus. τέλο πάντων. Το 16 και μου στέλνει και αυτό το μολυβάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μαζί αυτό το set. Μου να αυτή την εξαιρετική μάσκαρα την οποία θέλω και ανεπομονώ να τη δοκιμάσω. Ε, λέγεται Last Loving mascara, Είναι αυτή εδώ. Η οποία λέει ότι δίνει ε, όγκο, δίνει μαγκρος, ε, είναι vegan. Έχει vegan φόρμουλα, είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά για το χρώμα δεν το συζητώ, είναι τέλειο. Και θεωρώ ότι έχουν κάνει τεράστια πρόοδο στα packaging. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ προσεγμένα. Λοιπόν, μου στείλανε αυτό εδώ το φοβερό Brow Fixing Gel. Είναι και για τις βλεφαρίδες και για τα φρύδια. Και είναι αυτό εδώ. Που το κρατάει, τα κάνει υπέροχα. Και μετά μου στείλανε αυτό το υπέροχο. Το lip gloss, το οποίο δεν σας το δείχνω, το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι αυτό εδώ. Και δεν έχω ξαναδοκιμάσει δεν έχω από αυτή τη σειρά. Είναι ε, τα Nude Look και είναι Natural Shine Lip Gloss και το νούμερό του είναι 01 Nude Delight. The, the nude Look, τελος πάντων, είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω να το λέω σωστά. Δογικά σωστά το λέω, δεν φαίνεται. Μετά μου στείλανε αυτό εδώ το ε, αυτό εδώ που δεν σας θα δείχνω για κάποιο λόγο τεκτάγω πρώτα είναι concealer είναι HD είναι δηλαδή high definition ε, είναι soft focus και έχει και SPF 15 παιδιά πολύ ωραίο και αυτό μου στείλανε το foundation ε, το οποίο είναι Up to 24 hours stay Είναι long wear, είναι full coverage Θα το δούμε αυτό ε, Θεωρώ ότι σε ό,τι λένε Βγαίνει αληθινό και έχει και αυτό μέσα Η SPF 15 Ένα ακόμα προϊόν που μου στείλανε και παιδιά Ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω ε, Είναι η long wear finishing powder Είναι αυτή εδώ για να σου δείξω Είναι στη λευκή μορφή του Αυτή εδώ Και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω Και κοιτάξτε τι ωραίο παγκάτσινιά έχει παιδιά Είναι πάρα πολύ ωραία Πάρα πολύ προσεγμένα. Καλά, πεθαίνω πάρα πολύ με το λογότυπο τους, έτσι πώς το έχουν κάνει. Είναι φοβερό. Ίσως άλλο ένα προϊόν που θέλω να δοκιμάσω και δεν το έχω δοκιμάσει, είναι η τερακότα τους. Είναι αυτή εδώ η τερακότα. Να την ανοίξω, παιδιά, φοβερό packaging και εδώ. Και είναι έτσι. Και είναι το 101, για όσους ενδιαφέρονται. Γιατί δεν κάνει focus σήμερα. να το 101. Και τέλος, ε, μου στείλανε το Eyebrow Styling Kit. Είναι αυτό εδώ. Παιδιά, είναι φοβερά τα, τα κουτάκια τους. Και το packaging. Είναι βαρύατο μεταξύ, μην με το βλέπετε έτσι. Και μέσα, παιδιά, είναι φοβερό. Καλά ότι έχει τρία διαφορετικά χρωματάκια για το φρύδι. Έχει μέσα και τσιμπιδάκι για τα φρύδια. Και έχει το πινελάκι μαζί με το βουρτσάκι. Πείτε λίγα και εγώ αυτό δεν το έχω ξανά δει σε άλλη εταιρεία. Πραγματικά το βλέπω και λέω αποκλείεται. Είναι τέλειο, φανταστικό, μπράβο τους και τους ευχαριστώ και μου στείλανε φυσικά και μια καρτούλα που γράφει Thank you, thank you Golden Rose. Λοιπόν, και φύγαμε να ξεκινήσουμε να δούμε τι πάψιμο θα κάνω και πώς γράφουν τα προϊόντα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να βάλω το foundation. Θα βάλω εδώ λίγη ποσότητα. Έχω πάρει το γκαράκι μου και είναι λίγο πιο ανοιχτό από το δέρμα μου δεν φταίνει ανθρώπινη εγώ τις έδωσα τις εποχρώσεις μου αλλά θα δούμε μπορεί να οξειδωθεί λιγάκι και να έρθει στα φυσιολογικά του πότε δεν μας πειράζει θα το φτιάξουμε αυτό δεν μας πειράζει τόσο πολύ και έχει μέχρι στιγμής ωραία κάλυψη, όχι full, από ό,τι βλέπω εδώ μέτρια, αλλά το φυσικό είναι πιο ωραίο. Και... Το νιώθω ελαφρύ στο πρόσωπο μου είναι αλήθεια, δεν το νιώθω βαρύ. Και μένα μου αρέσει όταν νιώθω ένα το ξέρετε. Όταν νιώθω ένα foundation το οποίο είναι ελαφρύ στο πρόσωπο, μου αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλω να είναι έτσι πάρα πολύ πυκτό είναι η αλήθεια οπότε τα λατρεύουμε αυτά τα make-up κάνουμε και το λαιμό φυσικά ναι είναι ένα τσακ πιο νυφτόχρωμο από μένα, αλλά είπαμε δεν μας φεινάζει θα το φτιάξουμε δεν υπάρχει πρόβλημα όλα γίνονται όλα επιτρέπονται και όλα φτιάχνονται λοιπόν τώρα θα περάσω στο concealer να σας πω ότι πριν ξεκινήσω να βάζω το foundation είχα κάνει την ενδάτωση μου λοιπόν, τι μου άρεσε μένα; λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι σαν στιλό κοίταστε πως κάνει εδώ και βγαίνει το προϊόν και θα πάω τώρα να βάλω εδώ παιδιά όπως καταλαβαίνετε τα σκυλιά με κυνηγάνε παντού έχω δύο ένα μπροστά και ένα στο πίσω μπαλκόνι είναι φύλακες εδώ της πολυκατοικίας Τέλεια. Λοιπόν, θα βάλω και στο κοινό το βλέφαρο για να αποχρωματιστεί ο μαύρος ο κύκλος για να μπορούσαμε μετά να βάλουμε τις οικειές. Λοιπόν. Α, και αυτό πάρα πολύ ωραία. Α, παιδιά πάει ο μαύρος ο κύκλος. Έφυγε. Βλέπετε εδώ διαφορά με εδώ που το έχω περάσει. Μπράβο, στην Golden Rose πάρα πολύ καλό κονσίλερ. Λοιπόν, τώρα θα κάνω τα φρυδάκια μου. Και έχει δύο σκιές. Και έχει και αυτό εδώ, το οποίο είναι συγκρήμορφη όπως βλέπετε. Είναι για να κάνεις σχηματισμό στα φρύδια σου. Οπότε, εγώ αυτή τη στιγμή θα τα χτενίσω λίγο. Όπως βλέπετε, τα χτενίζω. Και θα πάω τώρα και θα πάρω την πιο σκουρασιά γιατί οι μου χαρούμενται πιο ανοιχτόχρωμες και θα πάω τώρα να σχηματίσω το χρυδάκι μου Εγώ όπως ξέρετε απλά καλύπτω τα κενά δεν κάνω τίποτα παραπάνω γιατί το χρύδι μου είναι ούτως ή έδωνο. έντονο Έκανα μία ταφίδια μου εκτός κάμερας βλέπετε έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία και τώρα θα βάλω την losing powder που είναι αυτή εδώ και μέσα και το σφουγγαράκι της και να βγάλω το το πλαστικό θα το πλαστικό και θα βάλω τώρα θα πάμε λίγο Κοιτάω και, την και για την ξαδέφνη μου, η Έφη εδώ. Έφη πεζιά. Γεια σα, παιδιά. <laughs> λοιπόν, είναι σε όλη τη διαδικασία. Λοιπόν, για αρχή θα βάλω κάτω από τα μάτια, γιατί θα περάσω στι σκιέ, και δεν, θέλω, δεν ξέρω αν θα κάνει fallout. Οπότε, για να είμαστε καλυμμένοι. Και είναι εδώ. Του χιονιού. Λοιπόν. Επίση, τη νιώθω πολύ ελαφριά την πούδρα. Πολύ ωραίο και αυτό. Είπα να το κάνω και με το σουγγαράκι του. Γιατί είδα ότι με το πινέλο δεν έβγαζε πολύ. Οπότε καλύτερα με το σουγγαράκι. Το οποίο, το είναι τέλειο. Είναι πολύ μαλακό. Είναι έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Και τώρα ήρθε η ώρα για τι πολύ αγαπημένε σκιέ. Και θα κάνω ένα ελαφρύ βάψιμο. Ούτω ή άλλω έχει νουτ χρώματα. Και θα ξεκινήσω ε, Δεν έχει ονοματάκια Για να σας λέω Αλλά δεν πειράζει ε, Θα ξεκινήσω Θα ξεκινήσω Με αυτή εδώ την απόχρωση Θα πάρω αυτή εδώ η οποία έτσι είναι μια κεραμιδή απόχρωση Και επειδή τώρα δεν έχω καθρεφτάκι μπροστά μου Πήρα ένα καθρεφτάκι τώρα Και θα βάλω όπως ξέρετε πάντα στην εξωτερική γωνία. Εγώ πάντα έτσι ξεκινάω του κινητουβουλεφάρου μου. Και θα την σπρώξω προς τα μέσα. Α, είναι πάρα πολύ ωραία. Γράφει πάρα πολύ όμορφα. Μου αρέσουν έτσι οι έντονες σκιές. Και μου αρέσουν οι σκιές βασικά που γράφουν κατευθείαν. Όχι ότι έχω πρόβλημα με αυτές που χτίζονται. κανένα απόλυτος πρόβλημα γιατί για αυτές μπορείς να τις ελέγξεις. Αλλά παιδιά κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα. Φοβερό. Δεν υπάρχει. Λοιπόν το χρώμα είναι φοβερό και παρατήρησα ότι δεν έχει κάνει καθόλου fallout Και αυτό είναι ένα scene που επίσης δεν μα πειράζει αν γίνεται. Αλλά τουλάχιστον ξέρεις ότι θα βαφτείς. Και μετά δε θα κάτσει να κάνει ένα σωρό τεχνικέ για να βγάλει ό,τι έχει πέσει. Οπότε είναι και αυτό μέσα στα σύν. Έτσι. Λοιπόν, παιδιά, φοβερό το χρώμα. Εν τω μεταξύ άνοιξα και το φω. Δεν το είχα ανοίξει τόση ώρα εδώ του δωματίου. Και λέω: Τι φάση, Γιατί είναι τόσο σκοτεινά. Και μετά κατάλαβα ότι έπρεπε να ανοίξω το φω. Λοιπόν, επειδή θέλω να το κρατήσω έτσι σε απλό επίπεδο το μακιγιάζ, θα πάρω τώρα αυτή την μπε σκιά. Και θα τη βάλω στην τερική γωνία του ματιού Και θα σας πω γιατί, γιατί θέλω από πάνω να βάλω μία πιο λιτεράτη Επίση, τόσο καιρό που με εδώ δεν ακούγεται ποτέ φασάρι σε αυτό το σπίτι σήμερα Σκυλιά, γατιά ή από πάνω, χαμός Πώς γίνεται κάθε φορά που θέλω να τραβήξω βίντεο Κάτι να γίνεται, ορίστε, δεν καταλαβαίνω και αφού έβαλα την μπέζ τώρα θα πάω και θα βάλω βασικά αυτή εδώ που είναι έτσι rose gold και είναι πάρα πολύ ωραία παιδιά και όπως καταλαβαίνετε θα το βάλω στην εσωτερική γωνία εδώ και θα τραβήξω προ τα πίσω Ά, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε αν το, αν το βλέπετε Φαίνεται. Άρθω λίγο πιο κοντά να το δείτε. το νομίζω. Α, είναι φοβερό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και στο άλλο μάτι, θέλω να δω για να γίνει πιο έντονο, θα, το κάνω, θα βάλω λίγο setting spray στο πινέλο. Για να, δω να θα γράψει λίγο πιο έντονα. Λοιπόν, πήρα ένα άλλο πινελάκι. Παίρνω φυσικά από Golden Rose το setting spray που το έχω αγαπήσει. Το περνάω. Και παίρνω την σκιά. Νομίζω το ίδιο γράφει, οπότε δεν υπάρχει λόγος να το κάνετε αν δεν θέλετε. Όχι, όχι. Γράφει πιο άντονα τελικά. Αν θέλετε πιο έντονο θα το κάνετε με setting spray. Αν το θέλετε να είναι πιο σύντομο, θα το κάνετε χωρίς setting spray. Και αφού τελείωσα τις σκιές, τώρα θα πάω να βγάλω με το πινελάκι μου ό,τι πουδρα έχω εδώ και θα περάσω λιγάκι μόνο ότι έχει μείνει πάνω στο πινέλα και το υπόλοιπο πρόσωπο για να είναι έτσι πιο ελαφρύ το αποτέλεσμα τώρα θα πάω και θα πάρω αυτή εδώ τη σκιά με αυτή εδώ αυτές τις δύο και θα τις περάσω στο κάτω βλέφαρο όπως κάνω πάντα εδώ για να δώσουμε έτσι λίγο με καλύτερη έμφαση στα μάτια. Πω, πω γράφουν τέλεια. Οι σκιές. Και θα πάω να βάλω αυτή εδώ, στην εσωτερική γωνία και λίγο πιο έξω για να ανοίξει λίγο το μάτι. Λοιπόν, θα πάρω από αυτή την παλέτα το bronzer του, το οποίο είναι πιο matte και θα κάνω τις γωνίες στο πρόσωπό μου και μετά θα βάλω το κανονικό το bronzer. Θα βάλω εδώ για να τονίσει λίγο. Τώρα σα φαίνεται πολύ πιο έντονο, εδώ εμένα μου φαίνεται ε, λιγότερο γιατί είναι και το ring light. Πέρασα και εδώ τη μητούλα μου, και εδώ φυσικά βάζω πάντα κάτω από το χείλο. Θα σα γιατί πιο σαρκώδη τα χείλη μα, έτσι και εδώ να κάνω λίγο το κόψιμο Και τώρα θα πάρω την περακότα. Και κοιτάξτε εδώ, τι ωραία που φαίνεται. Oh. Νομίζω έβαλε λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε Δεν πειράζει Υγεία παιδιά, αυτό είναι υγεία Και καλογεράκι έχουμε Γιατί όχι Αφού τελείωσα με την ταρακότα Θα πάω και θα πάρω το ρουζάκι Που έχει εδώ η παλέτα το οποίο είναι και αυτό έντονο γενικά έχει έντονα χρώματα και μου αρέσει αυτό και θα πάρω εδώ λίγο για να δώσουμε λίγο έτσι χρώμα πάρα πολύ ωραίο και αφού κάναμε όλα αυτά εγώ θα πάρω τώρα το το brow fixing gel και το μου, εδώ και θα περάσω τα φρυδάκια μου για να, κάνω, για να κρατήσω βασικά το σχήμα των φνιδιών μου και για να μείνουν στάθερα Παρα πολύ ωραία Και από την άλλη μεριά Θα βάλω τώρα την μάσκαρα Το πινελάκι της είναι αυτό εδώ πρόσφατα βλέπω τέτοιο πινελάκι Τριγωνικό δεν ξέρω γιατί. Μ' αρέσει όμω, όπω το βλέπω. Και άπαιδιά, όντω έχει κάνει πάρα πολύ ωραία! Κοίταξε κατευθείαν διαφορά, Άπαιδιά. Τώρα κατάλαβα γιατί είναι έτσι το βουρτσάκι, λοιπόν. Είναι πιο χοντρό για τι εξωτερικέ και πιο λεπτό για τι μέσα. Είδατε γιατί καμιά φορά πλερωνόμαστε γιατί είναι πολύ χοντρό το βουρτσάκι. Αν το έχουν κάνει για αυτόν τον λόγο, μπράβο, του το δίνω, ε, δίνονται κάρη στη σκέψη και μόνο. Και πραγματικά είναι και πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ καλή. Τουλάχιστον τι δικέ μου λεφαρίδε τι έχει κάνει πολύ ωραίε. Κοιτάξτε εδώ διαφορά, παιδιά, η μάσχαρα δεν υπάρχει, μου τι έχει κάνει τέλειε λεφαρίδε. Λοιπόν, και τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ τα δύο. Λοιπόν, παίρνω το μολυβάκι για να σχηματίσω τη γραμμή του αν Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο το μολύδι, είναι πάρα πολύ απαλό και εγώ δεν θα τολμούσα ποτέ να πάρω αυτό το χρώμα, η αλήθεια είναι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλοκαιρινό, πάρα πολύ έτσι ροδακινή. Θα πάρω τώρα αυτό, το οποίο είναι το νούμερο 16 και... Είναι έτσι το χρώμα του, δείχνω αν το βλέπετε και... Δεν έχω να σας πω πολλά λόγια για αυτό το crayon Ξέρετε ότι τα αγαπάω Ξέρω ότι έχω πάρα πολλά της Golden Rose Το άβησα να γίνει matte και τώρα θα περάσω ε, το Lip Gloss το οποίο είναι έτσι. Παιδιά σας έχω πει πόσο τέλεια μυρίζουν τις κόλλον τα στα κραγιόν. Δεν υπάρχουνε. Πρώτη φορά χρησιμοποιώ. Λοιπόν και... Εντάξει τέλειο. Εντάξει φοβερό. Παιδιά δεν υπάρχει. Εντάξει πόσο απαλό είναι. Δεν κολλάει. Δεν είναι στίκη. Εν τω μεταξύ αυτό είναι με χρώμα. Οπότε μου το έχει κάνει λίγο ένα τσακ πιο σκούρο. Αλλά παιδιά είναι τέλειο. Είναι φοβερό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και για τέλος. Για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Θα βάλω setting spray από golden rose φυσικά. Το πατάμε μια φορά να φύγει το πολύ. Και το να στεγνώσει και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα ελπίζω να σας αρέσει παιδιά είναι τέλειο οι σχέσεις είναι καταπληκτικές, αλήθεια το λέω θέλω να χρησιμοποιήσω και τις άλλες αποχρώσεις του ε, λοιπόν τώρα εμένα ενθουσιάστηκα με τη μάσκαρα πάρα πολύ παιδιά, ειλικρινά ε, ξέρετε με έχετε δει στα προηγούμενα βιντάκια μου μία μάσκαρα χρησιμοποιώ ε, τη Avon και δεν την άλλαζα αλλά πραγματικά με αυτήν ενθουσιάστηκα ε, τώρα θα σας κάνω ένα update μετά το βραδάκι γιατί εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα βγω θα πάω βόλτα για να σας πω αν έκατσε το ολο makeup. αν έχει κρατηθεί, αν έχει σπάσει κάτι αν έχουν φυγησιές αν έχει τρέξει μάσκαρα κουλουπού, κουλουπού. αλλά μέχρι στιγμής εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα και ελπίζω να είναι έτσι μέχρι και το τέλος του βίντεο που θα σας δείξω το αποτέλεσμα μετά από κάποιες ώρες. Όχι πολλές, διότι τρεις Αλλά θα το δούμε στο τέλος. Σας αφήνω για τώρα, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, γύρισα από την βόλτα μου και όπως βλέπετε είμαι ακόμα βαμένη. Απλά έχει φύγει λίγο το κραγιόν, οι μπλεφαρίδες στο θεό, το φρύδι κομπλέ. Το make-up έχει μείνει, λίγο έχει σπάσει, εντάξει. Προφανώ, τώρα κάνω και λίγη ζέστη. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, είναι πάρα πολύ καλά τα προϊόντα. Σα τα συνιστώ. Ε, λοιπόν, κάπου εδώ θα σα αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι φτάσατε μέχρι το τέλο αυτό του βίντεο. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Μέχρι τότε να περνάτε τέλεια. Φυλάκια πολλά!